Доброго дня та добрих інших періодів доби добрим людям. Я впевнений, що на мій канал підписалися саме такі. Сьогоднішнє моє відео присвячене гідравлічній гальмівній системі. І саме тим її вузлам та процесам, про які повинен знати кожен кермувальник автівки. Головне її призначення – донести силу натиску на педаль гальм до спеціального вузла біля кожного колеса, який відповідає за його гальмування. Цей вузол має назву «гальмівний супорт». Природно, що їх на автомобілі 4. але увага, вони не однакові. Передня пара відрізняється від задньої більшим розміром, тому що передні гальмівні диски більші, дається в знаки передній привід. Наголошую, я веду мову про свій автомобіль, який є передньоприводним і з гідравлічною системою гальм а праві супорти відрізняються від лівих своєю протилежно-дзеркальною конструкцією. Тому, якщо ви вирішили замінити цей агрегат на новий, при його купівлі вам слід точно вказувати місце його майбутньої дислокації. Але, незважаючи на ці відмінності, принцип роботи їх однаковий. При натисканні на педаль гальм, Рідина тисне на пошень в супорті, який, в свою чергу, виходить і через посередництво гальмівних колодок затискає гальмівний диск з обох сторін. Він блокується і гальмується колесо, яке прикріплене до нього. А тепер щодо їх відмінностей. Задні супорти відрізняються від передніх не тільки розміром. В них, крім вже згаданої мною, вбудована ще одна гальмівна система. Стоянкового ручного гальма. Коли підняти важіль ручника, його тросики передадуть наше зусилля до задніх супортів, потягнувши ось такі важелі на них. Тоді виходять знайомі вже вам поршні і далі ви вже знаєте. Тобто, стоянкове гальмо діє лише на задні колеса. І цей вплив не через патрубки із рідиною, а через трос. Це знання вам допоможе, коли при гальмуванні раптом провалиться педаль і відмовлять гальма. Таке буває, коли з ладу виходить патрубок і гальмівна рідина покидає систему. Тоді, обережно використовуючи важіль ручного гальма та перехід на понижені передачі, ми зможемо успішно припаркувати автомобіль. Правда, під час таких маніпуляцій, в залежності від дорожньої обстановки, може кинути впід. А якщо ще й з ручником у вас проблема, до цього не потрібно, щоб дійшло. Краще тримати руку на пульці, а це зовсім не важко. Зазвичай гальмівний супорт не виходить з ладу в одну мить, як патрубок. Він спочатку надсилає нам свої натяки та сигнали. Головне – вміти їх помітити. А для цього я раз на рік проводжу нескладні маніпуляції з виявлення цих сигналів. Перевіримо всі супорти. Почнемо з передніх. Підомкратимо по черзі передні колеса і визначимо, чи впливає на них натиснута педаль гальма і чи вільно вони обертаються без цього натиску. Тут був би зайвим помічник, який зможе натиснути на педаль, коли ви будете крутити колесо. Щоб передні колеса прокручувались легше, потрібно, щоб ваш помічник натиснув ще й на педаль щеплення, аби вам не прокручувати з колесом всі деталі трансмісії. Якщо передні колеса в звичайному режимі крутяться, а при натиснутій педалі гальм блокуються, значить все в порядку. Якщо блокування на якомусь колесі недостатнє, потрібно прокачати рідину, що підходить до нього, для видалення повітря з патрубків. Переходимо до задніх коліс. Взагалі задні колеса будуть крутитися легше, і щеплення чіпати не потрібно, адже вони не зв'язані з трансмісією, а катаються візочком. Але задній суппорт має дві системи гальм. Тому тут перевіримо обидві. Отож, спочатку повторюємо процедуру, яку проводили з передніми колесами, натискаючи на педаль гальм. Якщо блокування на якомусь колесі при натиснутій педалі недостатнє, тут теж потрібно прокачати гальмівну рідину для видалення повітря з патрубків. Якщо все в порядку, педаль залишаємо в спокої а будемо задіювати лише важіль ручного гальма. Піднімемо його. Якщо задні колеса блокуються – це добре. Якщо ні – це вже сигнал. Тепер важіль опускаємо. Із незадіяним ручником колеса мають крутитися легко. А коли колесо крутиться важко – це теж сигнал. Якщо в першому чи в другому випадку є такі сигнали, то тут присутня проблема заднього супорта, яку я детально висвітлю в наступному відео і розповім вам про шляхи її усунення. Ця розповідь буде для тих, хто хоче зекономити, аби не витрачати немалі кошти на новий супорт. А що стосується перевірки гальмівних патрубків, то проблемні участки в них ми можемо виявити лише через візуальний аналіз. А на сьогодні все. Бажаю успіхів!